Om en student ska komplettera en inlämning genom att lämna in på nytt i samma inlämningsuppgift så finns det en knapp som kan hjälpa till att förtydliga detta för studenten. För att kunna använda den knappen är det viktigt att du vet både vad den knappen gör och vad den inte gör. Och För att visa vad knappen gör så ska vi börja med att titta på hur det här just nu ser ut för studenten. Så här ser det ut på Canvas när en student är inloggad i en kurs. Och här ute i kanten finns rubriken att göra och under den rubriken så står det vilka uppgifter studenten förväntas göra. I det här fallet har ju studenten redan lämnat in och då står det att det är ingenting som den här studenten har att göra just nu. Och det är precis den texten som knappen kan fixa. För att knappen ska fungera är det två saker som krävs. Dels måste det finnas ett definierat inlämningsdatum för uppgiften, och det gör det i den här. Och dels måste det finnas en kommentar skriven från läraren till studenten, för att studenten ska veta vad det är studenten har att göra. Och det har jag inte gjort än så det gör jag nu. Och så snart jag som lärare skickar den här kommentaren till studenten, då blir knappen tillgänglig att trycka på. Så jag tar och trycker på den. Och då står det istället att det här är omtilldelat. Och för studenten ser det nu ut så här att nu finns den här inlämningsuppgiften med igen under rubriken att göra. Och dessutom så syns den feedbacken som jag skickade alldeles nyss här. Som du ser har dock inte inlämningsdatumet ändrats utan förväntat inlämningsdatum är detsamma som det var tidigare. Och det går inte att ändra med knappen, utan om du också vill ge studenten ett nytt inlämningsdatum för sin komplettering, då gör du det i uppgiftens inställningar. Och om vi ska göra det här från Speedgrader så är det smidigast att gå upp och klicka på rubriken för inlämningsuppgiften. Och sen på Redigera. Och rulla allra längst ner. Och välja Lägg till. Och så skriver jag in den student som nu ska få ett förändrat inlämningsdatum. Ofta räcker det att skriva några bokstäver så kommer det upp så man kan klicka på namnet. Och så sätter jag det nya inlämningsdatumet för just den här studenten. Vi tar det om en vecka. Och sparar det. Och nu ser det ut så här hos studenten. Inlämningsuppgiften finns listad under att göra. Och det individuella inlämningsdatumet står under.